سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما را دارین از کانال فاند در یوتیوب تماشا می کنید.امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعول هستیم رو میبیید و همونطور که میدونید تمام ویدیوهای ما در یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و بعد از مدتی در آپارات. و اگر علاقمند به اطلاعات پیرامون بلاکچین کریپتوکارنسی هستین این اطلاعات میتونید توی سایر شبکه اجتماعی ما پیدا کنید. صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید آدرسش میتونید از سایتمونservوتار.com ببینید. این ویدیوی 8اد سوم هست و اگر میخواید از ما حمایت معنوی کنید بهترین را و سایتترین را به اشتراک گذان ویدیوهای ما در سایر شبکه اجتماعی و برای دوستاتون هست ضمننا، کامنت ها نظراتتون رو در خصوص ویدیوهای ما حتما یادداشت بکنید، نظراتتون رو بگین، تجربه کاربری خودتون رو بگین و این رو با سایر کاربران به اشتراک بذارید. توی این ویدیو می‌خوام در خصوص شاخص ترس و هیجان رمز ارزها با هم صحبت کنیم که یکی از این موارد مربوط به بیت کوین هست. خب اگر به موضوع علاقمند هستین پیشنهاد می‌کنم ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید. مثل همیشه بحث سلب مسئولیت هست، اگر کسی بخواد از این ویدیو به عنوان کاربری تجاری استفاده کنه باید اینو در نظر داشته بشه که تمام ریسک معامله گری بر عهده و از این مرحله هیچ مسئولیتی بر عهده ما نیست. قبلا هم یه ویدیو در خصوص استفاده و نحوه استفاده صحیح از رو تایید کردم تو کانال به اشتراک گذاشتم. میتونید اونو ببینید تا بتونید پرفورمنس بهتری رو از ویدیوهای ما دریافت بکنید. ویدیو 80 به این مسئله پرداخته. قبلا هم گفتم شاخص‌های تاثیرگذار روی فاکتورهای تاثیرگذار روی بیت کوین رو در قالب یک ویدیو به صورت جداگانه تهیه کردم توی کانال هست بگردید پیدا بکنید اون ویدیو رو حتما ببینید شاخص‌های احساسی که سرتیتر این موضوع هست هم قبلا تایید شده این بالا بار کارت می‌کنم حتما اون ویدیو رو ببینید بعد وارد این ویدیو بشین تا بتونید درک بهتری از موضوع داشته باشیم در ادامه بحث تحلیل این موضوع بر روی وبسایت‌ها یا وبسایتی که این خدمات رو به صورت رایگان به شما ارائه می‌کنه کریپتو فایرن گرید بحث احساسات بازار و تبدیل احساسات سرمایه به یک سری عدد و ارقام داره این احساسات در لابلای متون و نوشته های مختلف در سایر شبکه های اجتماعی و فوروم های مرتبط با کریپتوکارنسی هست حتی اخبار و اطلاعات و ویدیو و صوتی که در اینترنت پخش میشه این کار رو از طریق موتورهای جستجو و از طریق استفاده از ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی دارن انجام میدن و نوسانات قیمت و ارزش بازار رو بر اساس حرکت و حجم بازار و توجه رسانه های اجتماعی و سهم بیت کوین از بازار میان بررسی می‌کنند که در این خصوص یک ویدیو هم در کانال هست می اون رو بگردید ببینید ازش استفاده کنید در خصوص معامله گری همیشه بحث اینه که معامله بعد خلاف جهت ترس و تم شروع کنه معامله کردن یعنی اون موقعی که همه می فروشن شما بخرید ولی این داستان نه اینکه اول یه ریزه شما برین بخرید بعد پن... سی درصد با سهم بیان پایین یا سی درصد چه درصد با کوین بیان پایین بلکه شما در انتها جایی که این هرس و برگشته و یه شاخص خوبیه نشانه خوبی به شما داده از اینکه میتونه بازار به سمت حیجان رشد قیمت بره اون موقع موقعی خرید هست که در ویدیو مرتبط با این موضوع من این رو کامل توضیح دادم این بالو کارت میکنم ازش استفاده ببرید نحوه استفاده از این موضوع هم شاخص سرمایه نگران نگرانه شاید مثلا فرصت خوبی برای خرید باشه اونایی که میترسن که دیگه امیدی به بازار ندارن تازه اونجا هستش که یعنی همه وقتی دارن در تازه جایی که میتونید ازش گین خوبی بگیرید و اینکه توی نمودار هم زیر 20 ترس غالب و بالای 80 درصد هم اون داستان سرمایه‌گذار هوشمندی که داره از بازار خارج میشه. پیشنهاد می‌کنم این موارد روی خود وبسایت با هم ببینیم که اونجا بتونیم تحلیل بهتری نسبت به موضوع داشته باشیم. اون وبسایتی که ازش صحبت می‌کردم همین هست شاخص شده شاخص فیرن گرید ایندکس رو اینجا شما بینید آدرس این وبسایت رو توی پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم ازش بتونید استفاده بکنید همونطور که بینید یه گیج در اختیار ما قرار داده و وضعیت فعلی رو نشرالز گذاشته و آخرین وضعیت رو در این باکس وسط بینید مربوط به ماه گذاشته این شاخص 78 بوده بعد در بازه های مختلف هفته گذشته روز قبل و وضعیت فعلی اومده بررسی کرده و شما میتونید ببینید که از ه از هفته گذشته که سی و نه بوده این حالت ترس خودش رو اوورده به حالت متعادل روی عدد 52 و حالا دوباره یه خورده نوسان داشته رفته به سمت عدد و هشت این به عنوان یک ورودی برای شماست اینا نقطه ها به درد شما نمیکنید این دیتا های که داره نختر به شما نشون میده صرفا به شما کمک نمیکنه بلکه رونده برای شما مهمه که این روند میان مدتش به چه صورتی بوده که شما بدونید آیا وارد بازار بشین یا از بازار فعلا خارج بشین دوباره بعدن به یه ویدیو قبلا ساخته بودم که امکان تبدیل این بیت کوین و آلت کوین ها رو به سیبل کوین ها میداد. برای زمانی که شما میخواین چند بار اکسچنج پرداخت نکنید. اونم حتما ببینید چون یه ابزاری به شما کمک میکنه خیلی قشنگ نوسانگیری بکنید از بازار. اون ویدیو رو این بالا براتون کارت میکنم حتما ببینید قابلیت های خوبی رو برای شما تو این بازار به وجود میاره. همونطور هم که میبینید سمت راست نکس آپدیت 9 ساعت و 34 دقیقه و 24 ثانیه دیگه خواهد بود اسکرول کنیم بیایم پایین می بینید که یک نمودار روزانه رو داره به ما نمایش میده اگر ما روی هفت روزه که بزنیم یه همچین نموداری هست یک ماه همون نمودار قبلی سه ماه همونطور که مشاهده می کنید یه رشدی رو داشته از عدد پنج بعد یه دفعه افت داشتیم توی دوم تا چهارم سپتامبر سپتامبر 2020 و الان وضعیت به این صورت هست و اگر بیایم به صورت سالانه نگاه بکنیم ببینیم که یه روند رو به رشدی در این متصور بودن که در بازه های زمانی مختلف این متوقف شده رشد که اینجای هستش شما میتونید تبدیل کنید به استیبل کوین و توی کیف پولا نگهداری یا از دیفای استفاده کنید جای سپرده کنید بتونید از منابت اون که فعلا بیکار هست اونجا یه سودی هم بگیرید که در خصوص دیفای هم یه ویدیو کامل ساختم این بالاوارتون کار میکنم حتما بعدا مشاهده بفرمایید و این کل وضعیت داره میگه از سال 2018 ماکزیموم اطلاعاتی که داشته به این صورته و همونطور که میبینید یه روند روبه رشد اینجا داشته کاهش داشتیم و دوباره رشد که شما از این فواصل میتونید استفاده کنید Data source مربوط به این مسئله رو هم اینجا کلا توضیح داده که به چه صورتی از کجاها دریافت میشه و میتونید این هم با این کدی که اینجا گذاشته کپی کنید توی صفحه وبسایتتون یا وبلاگتون یا اینکه API ای آی دریافت بکنید و اینو توی اپلیکیشن خودتون ازش استفاده کنید امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با لایک و اشتراک این ویدیو برای سایرین و ارسالش برای دوستاتون و در سایر شبکه های اجتماعی از ما حمایت معنوی میکنید اگر بخواین حمایت مادی بکنید میتونید از لینک ذرین پال و آدرس کیف پول اتریوم که در پست مربوط به هم ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم استفاده کنید اگر به موضوع کریپتوکارنسی و بازار بلاکچین اگر به موضوع کریپتوکارنسی علاقمند هستین و تا ال عضو کانال ما نشدین همه الان روی لوگو بزنید، دکمه زنگوله رو فشار بدین تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که براتون به اشتراک میذارم زودتر از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشیم. دو تا ویدیو مرتبط با موضوعم براتون اینجا کارد میکنم تا مجموعه زنجیره دانشیتون تکمیل بشه. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار